Ikke glem å like på våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonnentknappen og bjellikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under video. Det beskrivelsen nedenfor for lenke til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Hjelp oss bli bedre. Legg igjen en kommentar.